Hvor er du på vej hen? Du har stadig en anden time tilbage i din violintid, ikke? Du skal jeg hele tiden øve violin. Det er fordi venner spiller violin, skat, ikke? Og du skal være en vinder, ligesom far. Sæt. Okay? Ja, eller du, du kan måske godt lide at være en taber, eller hvad? Nej, men hvorfor går du bare og hygger der? Fordi jeg er allerede en vinder, skal, ikke? Og jo, så skal jeg ikke hygge mig. Jeg skal ud og køre 50 km på den her. Jeg skal ud og træne hårdt. Lær du dig nu igen? Hvad siger du? Du snakker hele tiden om at vinde. Det er der lige meget med det. Vores far siger, at vi er gode nok, som vi er. Ja, men din far er en vatnisse, ikke? Nej, ja, nej, Han er en Han blev bare ked af det over, at du drillede ham, da I var børn. Du er klog, du er, hva'? Nej, jeg er bare god nok, som jeg. Ja, men, men jeg... Det har jeg ikke tid til det Jeg skal træne. Åh, oh, så er der aldrig nogen, der har talt til min far. Hvor er du sej, Per? Skal ja, vi gå ud og træne med lillefar? Skal du ikke? Nej, for jeg er allerede en venner. Kom lillefar, kom! kom. Far til fire i solen, biografpremiere 28. juni.